Καταρχά να πω και θέλω να το πω και, και δημόσια συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Νομίζω ότι την έχουμε αντιμετωπίσει με τον, αυτή την κρίση με το μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό. Έχουμε δείξει ότι ήμασταν έτοιμοι, έχουμε σχέδιο. Προφανώς ετοιμαζόμαστε και για τι επόμενε φάσεις εξάπλωσης του, του ιού. Αλλά θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω πόσο σημαντικό είναι όλοι να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές. Πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι. Να δείχνουμε ψυχαιρεμία.